Zkoušíš, co dopadne jako první? Vím, jak to vždycky dopadne. To je taky. Už přece Galileo řekl, že obě tělesa dopadnou ve stejný okamžik. Nezáleží totiž na jejich hmotnosti. No to sice ano, ale není to úplně tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá. Myslíš, že kulička i peříčko dopadnou ve stejnou chvíli? No věřím Galileovi. No dobře. Tak vidíš, ve stejný čas nedopadly. Ale jak to? No to bude tím, že si sice Galilea pochopila správně, ale na jednu věci zapomněla. Na co jsem mohla zapomenout? Vydrž. Na tohle. To je výviva. Proč bych měla potřebovat zrovna... A já už vím, jak to myslíš. Já jsem zapomněla na vzduch. Právně. nesmí zapomenout na to, že tělesa, která padají dolů, se třením o vzduch zpomalují. A peříčko zabírá pádu mnohem větší plochu než kulička a tak ho vzduch zpomaluje více. Je to stejné, jako když vyskočím z letadla a zpomalím se padákem. A pokud bychom odčerpali úplně všechen vzduch, třeba touhle vývěvou, a nechali spadnout peříčko i kuličku ve vzduchoprázdnům, dopadnou ve stejný čas. Chápeš to správně. To jsme se ale bavili o volném pádu. Jak by to ale vypadalo u těles, který se třeba valí z kopce? To už by se nejednalo o pohyb posuvný, ale o pohyb otáčivý. No, nejlepší by bylo si to zase na něčem ukázat. Máme tu něco pro demonstraci? Máme. Pojď se mnou. Vidíš tady ty disky? Jeden z nich je ve tvaru joja, druhý je plný válec a třetí je setrvačník. Všechny tři mají podobnou hmotnost a moje otázka zní. Myslíš si, že do cíle dorazí všechny tři stejně nebo z nich jeden bude rychlejší? Poučím se z předchozího příkladu a rovnou si typnu, že stejné to asi nebude. No, tak si schválně vyber ten, o kterým si myslíš, že bude nejrychlejší. V disku volím si tebe. Výborně? A jdeme na to! Tak teď jsem zmatená. Jak to, že ten můj plný válec nedorazil jako první? Při otáčivém pohybu hraje velkou roli rozložení hmoty v samotném tělese. Díky tomu má každé těleso jiný moment setrvačnosti. Pro kolo, které má svoji hmotnost rozloženou po obvodu kola, je těžší dostat se do rotace, než pro kolo, které má svoji hmotnost rozloženou blíže u středu. Proto se setrvačník bude otáčet pomaleji než plný válec. Ano, první dojede jojo, pak plný válec a nakonec setrvačník, protože má největší moment setrvačnosti. Setrvačníku sice dalo největší práci se roztočit, ale kdyby se disky nezastavily a pokračovaly by výzdě, setrvačník by docestoval nejdál. A co valivý odpor? Ten tady taky hraje nějakou roli, ne? Smekám. Tento odpor má na valící se tělesa také vliv, protože tělesa přicházejí do kontaktu s podložkou. Ale protože tahle tělesa váží stejně a jejich dráha není moc dlouhá, Valivý odpor tu můžeme zanedbat. No, vzhledem k tomu, že znáš pojem valivý odpor, tak určitě víš, kde se s ním můžeme setkat a kde je potřeba ho řešit. No jasně, valivý odpor řešíme zejména u pneumatik aut. Je to totiž jeden z faktorů, který ovlivňuje spotřebu paliva. Čím je menší valivý odpor u pneumatik, tím méně paliva je potřeba k pohybu vozidla vpřed.